درود بر حامیان ارجمن شنوندگان و بینندگانی که با برنامه آشنایی بنیادین با ایران شهر همراه شدیم شاهین نژاد هستم همراه دوست ارجمن شهرام آریان نشست سوم رو در پیشگاه شما داریم نشست یکم پیشگفتاری بود درباره اهمیت این جستار آشنایی با آشنایی بنیادین با ایران شهر ایران شهر نه فقط فرایافت یا مفهوم یک جغرافیا، یا حتی یک نظام سیاسی، بلکه بر بنیاد یک پایه فلسفی که خودش کاسکا و آبشخوری برای یک جهاننگری و فرهنگی شده که ما به نام فرهنگ ایران شهری می‌شناسیم. در نشست دوم رفتیم سراغ گسستگی ایرانیان از ایرانشهر و ایران شهری بودن که در طبیعتاً یک شبه رخ نداده بلکه فرایندی بوده که از هزار تا 1400 سال پیش ما رو تر قرار داده و از هزار سال پیش به این طرف سراسر نفس ما رو گرفته و جز دوره های کوتاهی که جرقه های اومد و گوشید که ورق رو برگردونه و ایران کلاسیک رو زنده کنه حالا چه در نمودش چه در در ومایش حالا میرسیم به نشست سوممون نشست سوم دلایل آمدن این است یعنی چگونه ما به اسلام قافیه رو باختیم و در یک گسستگی ژرف با ایران پیش از اسلام با ایران شرق قرار گرفتیم که تاکنون پی گرفته شده و خوشبختانه تو چند سال گذشته نشانه های بسیار آشکاری از کوشش جمعی از ایرانیان و خداگاهی بخشی از ملت ایران برای زنده کردن اون جهانبینی و جهاننگری و پویا کردن اون فرهنگ ایران شهری به عنوان یه بسیار نیرومندی در برابر به شکستگی اسلامی و تشیع دوازه امامی که دوچارش هستیم بوده من رشته سخن رو به شهرام می سپارم و میریم که نشسته سوم رو با عنوان شکست از اسلام یا همون چیزی که می شود دلیل پدید آمدن این گصستی ژرف خبت شما داشته باشیم. شهرام گرامی درود بسیار. <تصفيق> درود جان درود بر بینندگان در حقیقت پا هم پیش گفتاری که گفتی روشن شد که امروز نشست برچه پایه میچرخه من با سلایت‌ها آغاز کنم <تصفح> بله. اکنون دیده میشه بخش دوم شکست از اسلام بله بله و سراسر سفرم دربر میگیره نه؟ بله بله بعدی بله. بخش نخستین چنان که گفتی ما کافتیم که در این حالت گسستهی که ما به سر می‌بردیم بردیم از پیشینه ای ایران کلاسیک چی شد که ما هنگامی که با فرنگی برخورد کردیم نتونستیم از پس پیشرفتگرای اونا بر بیایم چون خودمون این بیژیکی های کلاسیک رو که با اونا هم خانواده بود از دست داده بودیم در گزاره آن بخش بیگمان کنجکاوی در بیننده بر آمده که خب این شکست چگونه فراز آمد، این گسستگی چگونه فراز آمد اینو من تو هر ایرانی تا کنون دیدم که انگام گیه خورده آشنا میشه که ولی <تصفح> بله، وقتی آگاه شد که چجوری ورق به ورق شده پرسشی که فراز میاد اینه که خب ما اصلا چجوری شکست خوردیم و این شکست چگونه پایدار شد ها رو تو بیش از 20 25 نشاست کافته بودیم در نشاستای خود رونسانس ما نمیتونیم والا اینجا باز کاویم بنابراین یک فشرده بسیار در هم فشوردهی و کوتاهی فراس‌نخات خواهد شد که فقط این خیشکاری ما رو انجام داده باشه که ما یه بار داده‌ها رو دست کم به نام آورده باشیم رو که اونجا بیش از 20 نشاست خواسته چون کار ما اینه که بریم سراغ خود شناختن اون ایرانشهر کلاسیک از درون معطنه و داده ها بله بخش دوم شکست از اسلام گسستگی زوریاخته یا تحمیلی ایرانیان از جهاننگری ایرانشهری یعنی چی شد که اینها تحمیلی زوریاخته از جهاننگری کلاسیک ایرانشهری خودشون گسسته شدند چون بیگمان خودشون چنین نمیخواستند این آغاز این داستان در کجا فراز آمد؟ در حجاز پیدایش یک دین یا یک ایدولوژی یک باورمان سراسر پادوار متضاد با فلسفه ایران شهری در بیابان های حجاز که این به خودی خود بس نبود که تنها پادوار متضاده با اونچی که در ایران هست بلکه با گرایش و سازماندهی بسیجنده و یورشی و نابود کننده حالا چگونه شد که پیامر اسلام همچین سلیغی داشت که آنچه را که بنیاد میذاره، این باورمانی را که بنیاد میذاره سراسر پادوار بود، سراسر متزاد بود با آنچه را که ایرانی ها درست میدونستند این از شکی به این نشست ما بیرونه ما تنها بر می شماریم که این پادواری ها، این تضادها در چی بود؟ اسلام به گونه آنتیتز ایران شهری، پاتنهش ایران شهری بنیاد نهاده شد نخست از همه در آماج زندگی آماج زندگی در اسلام رفتن به بهشته، بهشت، بهشت رویست که این یک آماج گسارشی است در ایران کلاسیک آماج زندگی با پیشرفت بیپایان آنچه که خودشون در پهلوی بهش ابزونیگی میگفتند مرض نهاد میشد تعریف میشد حالا درازه اعتراض این واژه رو دینی به کار میبردن برای ترجمه اسپنتا از اوستایی میگم هیچ شکافتری هیچ کدوم از این خردکاری ها الان تو این نشست امروز نمی در نشست های آینده پس این پیشرفت بی پایانی که ایرانی ها می با بهشت جایگزین شد یک آماج فراورنده تولید کننده با یک آماج گسارنده مصرف کننده روش رسیدن حالا به همون آماجم هم که با هم پادوار بود متضاد بود روشاش هم دوباره با هم جدایی بسیار داشت در اسلام سخن از ایمان می اومد از ریشه عربی امونه یعنی سنگوار به گونه‌ای درآمدن اینجا موضوع داستان باور سنگ بار بود، باور بسیار سرسخت بود. در ایران کلاسیک سخن همش از خرد بود. حالا چه بگوییش پهلوییش چه بگوییش ابسطایش خرد تاو که اینا رو دوباره با تو تو خردکاری‌ها بهش می‌ورزیم. البته حالا در داخل قرآن هم با بریم یه خورده نگاه کنیم چون مسلمین خودشون میگن که اونجا که سخن از عقل و اینها این آمده و خواهیم بدید که این گونه نیست. عقلی که اونجا سخن برده میشه ابزاری است دوباره در راستای فقط خود ایمان اون باور سنگبار یعنی یک خرد پژوهنده و آزاد نیست بلکه ابزاری است برای اینکه اون ایمانی که از پیش برنهاده شده فقط دوباره و دوباره و دوباره تایید بشه و برنموده بشه در عقل جزتجو... عقل برای توجیه نمودن گرایش‌های ایمانی و اونها بله. رو موجه بله. آشکار کردن یعنی یه ویژگی جوینده آزاد نداره آزادی درش نیست که بجویه و پیدا کنه بلکه فقط این حقو داره که پیوسته تایید کنه اونجوری که ایمان از پیش دستور داد در ابزار دومش اسلام تقوا رو پیش میاره که تو دین ابراهیمی دیگم هست بجو تو مسیحیت ترس از خدا اما اسلام رو دیگه به آسمون رسونده و اینو آنتیتز وجدان آزاد فردی در آین زرتشت گذاشته حالا در زبان اوستایی بهشون گفتن داینا که فلسفی دور و درازی داره که انگامی که به متن رسیدیم از درون متن می که این وجدان آزاد فردی اصلا در اسلام بدترین گونه از شرک پنداشته میشه یعنی اینکه شما وجدانت آزاده به این وجدان تکیه میکنی و اگر نیاز شد رو در روی الله میستی دیگه اگه وجدان بهید اینو دستور داد دیگه رو در روی دستوری که از بالا آمده چون وجدانی که در پایان همه چی رو دادمند میکنه مشروع میکنه چیزی بدتر از این اصلا انگارش پذیر نیست برای یک مسلمون که اون وجدان آزاد بخواد جلوی دستورهایی که از بالا آمده بیسته اینجا تقویست، ترس از خداست که هنر شمرده میشه، اون فضیلت شمرده میشه برانجان، اینجا گرچه ما بهلن نمیخوام تک تک این فرایافت یا مفاهیم رو باز کنیم بعد یه اشاره کوچکی بکنم حتما شنوندگان و بینندگان دیدن یا شنیدن برخی از همیهنانی که گرایش های زرتوشتی دارن به درستی میگویند که دین و مذهب دو واجه متفاوته حالا دین رو اگر در اصلش نگاه کنیم دعنا در حقیقت معنای اصیلش این وجدان فردیست، وجدان آزاد فردیست. حالا مذهب یا کیش به عنوان یک چیزی که امروز در انگلیسی ریلیژن معنا میشه در بنیاد با دین متفاوت ولی امروز خیلی با عنوان مترادف به هم دیگه به کار گرفته شدن ولی به هنگامش که برسه روی این دین که معنای اسیلش مسئله وجدان بوده و بعد به یک کود اخلاقی در اومده و امروز بار مذهب و کیش رو گرفته هدمن سخن خواهیم. این دستگاه به این گونه در بیابان های حجاز به دست پیامبر اسلام و بر رایزنانش برنهاده شد مقرر شد حالا اگه یه کسی میخواست 100 سال 200 سال بشینه بی رایزنی کنه که من چگونه میتونم درست نقطه دشمن و یا پادوار متضاد اون مال ایران شهری رو درست کنم این توش میامد بیرون یعنی آنها خندداره که این چگونه از آغاز یا سوگواره که اینا به همین فرجام رسیدن در حالت عادی هم خب برای ایرانی ها فرق نمیکرد که اینا تو بیابوناشون چی کار دارند میکنند اما نکته بسیار شگفت آور این بود که پیامبر اسلام این رو در یک ساختار حمله ای تروریستی، نظامی تراهی کرده بود، در انداخته بود وگرنه یک باور افرادی می بود تندرو و یا دیوانه که تو بیابون‌ها دارن همدیگر میکشن. اما اینی که به اون این توان و داد که راستی پایدار برتگه حمله کنه به کشورهای همسایه و از پس اونا بر بیاد این بود که این داستان رو بسیار پرپیامت کرد میرسیم به نکته دوم که همین که گفتم هرچی اینا تو اون بیابونا در انداختن کردن به خودی خود ارزشی نداره برای این که بتونه بیاد ایران باید نخست بتونه ارتش ایران رو میان برداره که بتونه بیاد و به جان مردم بیفته در همین راستا یک الگوی کاری بسیار جالبه دیگه در درون اسلام بریافته شد نویافته شد و اونم داستان جنگ توتال بود جنگ همستوار که اینو تاریخشناس های ارتش یا نظامیگری در اروپا همیشه میگفتند که نخست این بار کما بیش در دوران ناپل اون به عنوان تر به کار انداخته شده و به گونه تئوری روی کاغذ از توی کلاوزویتز اومده جنگ توتال و بعد به کاملترین یا هنگرترین گونهش تو جنگ جهانی دوم از توی آلمانی ها پیاده شده بعد گمان میکنن که یک پدیده یه که تو این دیوی سال گذشته روش تو فرنگ کار شده من بر این که مختره این داستان، نوفریننده این داستان، پیامبر اسلام و رایزناش که اونا یه دستگاهی ساختند که همه نیروی انسانیشون رو بدون در گرفتن داستان پیشرفت، کار، کوشش، سازندگی در این راه میارد، در راه کشتن و گرفتن و حمله پوشت ساره حمل کردن بس بنابراین ما اینجا با پیدایش الگوی جنگ همستوار در اسلام روبرو هستیم و نقطه نخستینش بسیج ناگهانی همه نیروهای انسانی به سوی جنگ و سیتیز جویی نود درصد مردم مسلمان رو در روی دو تا پنج درصد ایرانی ها که تو اون جامعه تو اون همبودمان سنفیشون اینها دو درصد، سه درصد به کار شوالیه گری، آسواری میپرداختن، دیگران در کار سازندگی بودن کشاورزی، درودگری، آهنگری رسکاری معماری که میگفتی هرچی و اون دو درصد چنان از ابزار خوب و آموزش خوبی برخوردار بودن که از پس همه بر اومدن اما کسی تا کنون ندیده بود که چه روی خواهد داد؟ اگه یک کسی بیاد و همه یک مردمی رو یک اوبی رو که میتونن میلیون ها نفر در بر بگیرن حالا نه فقط اون شاید زیر یک میلیون نفری که در بیابونای حجاز بودن بلکه با عرب دیگری که در سوری و اردن نزدیک سه چهار میلیون تن بودن اگه یک کسی بیاد و همه اینا رو به این ماشین حمله و تجاوز تبدیل کنه اون اون چل هزار تا شوالیه یا ایرانی که به گونه تیپیک در مرسای باختری بودن حالا ممکنه تو موج‌های اول که اینا حمله می از اینا هزار تا بکشن که همینجور شد اما بعدا توی یه انسانی توی طوفان انسان طوفان گوشت از روشون رد میشن. به و این رویدادی بود که رخ داد که ما توی دوازده تا سیزده تا نشست اینا رو برونه تاریخ جنگ اونجا کافتیم شهران جان من یه توضیح بدم همینانی که علاقه من در این مطالب رو خیلی مفصل ببینن و بشنون میتوانند به یوتیوب جنبش رونسانس ایرانی بروند اونجا اینها رو در چندین نشست بکنم ده دوازده نشست ما خیلی خیلی مفصل در سخن گفتیم اینجا فرض رو برای می می‌داریم که فقط بر نام رو می‌بینند، عنوان رو می‌بینند در می‌آبند که درباره چیست و بعد می‌توانند بروند و در یوتیوب برنامه های پیش این رو ببینن و در حقیقت هر کم از یه پرانتزی باز می‌کنه که این پرانتز ممکنه دو نشست، پنج نشست، ده نشست و ما پیش از این بهش پرداخته بودیم باز گرچه شعرام توضیح داد ولی برای دوستانی که واژه توتال رو متوجه میشن توتال انگلیسی یا هم اسبار که واژه پارسی است همچنان که شهرام گفت آوردن همه نیروها و امکانات یک سرزمین برای نبرده، برای جنگ برای که مطلب باز بشه من نمونه خدمتتون بگم مثلا فرض کنید جنگ دوم جهانی است خب این جنگ دوم جهانی که در آلمان و انگلستان و روسیه و شوروی و اینا درگیرن همه مردم یه زندگی عادی هم دارن یعنی این سری میرن مدرسه، یه سری میرن کودکستان، یه سری کارمند ادارهن، این سری تو کارخانه جات تو کار میکنن که این کارخانه جات فرآورده هاش برای مردمه مثلا فرض کنید بخاری وردی فرزن مثلا فرض کنید پتو کالسکی بچه حالا اگر مسائل طوری بشه که حکومتی بیاد بگه باید همه امکان کشور در اختیار جنگ باشه این میشم توتال وار جنگ توتال یا جنگ همسوار یعنی اگر فلزات هستن، اگه آلیاژ هست، اگر سنگ معدن خطای تولید هستن، اینا به که برای اتوبوس بسازن که مثلا سرویس مدرسه باشه برای بچه ها بیان برن برای تانک و زیره از این خط تولید استفاده کنن. اگه دستگاهی مثلا تراشکاری هست، بیان برن برای سلاح و برای جنگ افساری که برای جنگ لازمه استفاده کنن، مسابقات ورزشی تعطیل بشه. فعالیت‌های مدنی کلاً تعطیل بشه هر امکانی هست بره برای جنگ حالا این برای مثال امروز بود مثلا جنگ دوم دو جهانی ولی در ایران شهر هنگام حمله عرب، همچنان که شرم اینجا نوشته دو تا پنج درصد فرض کنید نیروی نظامی معمولاً در ایران بوده بقیه پیشه‌وران کشاورزان معدن کاران بازرگانان و اینها به کاری که اشتغال داشتند همچنان اشتغال دارند ولی در آن سوی قضیه یعنی در شبه جزیره عربستان و مناطق عرب نشین نزدیکش عملا اگر کاری هم بوده تعطیل میشه نیروی کار هرچی بوده حالا فرض کنید مرد 15 ساله تا 60 70 ساله میره در خدمت این جنگی که قرار برشون ثروت بیاره از این نظر تعادل یا موازنه یا بالانس نیروها از نظر کمی به هم میخوره چون شما در یه باری یه نیروی سپاهی داری که حرفه‌ایه ولی به ولی حال تو جنگ وقتی آسیب می‌بینن شماشون کم و کم میشه در حال که در سوی دیگر در سوی عرب ها مسلمان ها این نیرو افسوده میشه هی افسوده میشه چون در سکتور یا بخش دیگری از اجتماع اونها فعالیت نداره فکر می کنم شما ما یه بار دیگه هم یه جنگ همسوار علی ما انجام شده که تقریبا بشه کم و بیش یه ارفاقی کرد فکر کنم حمله هپتالیان هم به ایران در میانه دوره ساسانیان که منجر به های بزرگی برای ایران در بیچه زمان پیروزه یکم شد فکر می بر می به اینکه هپتالیان هم به نوعی جنگ توتال یا همسوار داشتن و ما باستو همون ساختاری بودیم که همیشه انگام جنگ با روم داشتیم یعنی زندگی عادی در جریان بود ولی به هر نیروهایی می شد ارتقا چند شدند و جنگ ها درستش اینجان، درسته فقط اونجا یک دو تا فاکتور اون موقع فرق داشت و واسه همین توی ضرب دوم ایرانیا جلوش رو گرفتن با اینکه تو ضرب اول شکست صفوفشون چون همین دون طوفان انسانی رو پیش بینی نکرده بودند که مثلا سر اون داستان ولی باز نمیکنن این در حقیقت اون بخش که تو ایران به گونه ای پیشوار پروفشنال جنگی بودن زیر دو درصد بود و فقط به خاطر ابزار گرایشی که ایرانیا به تکنولوژی داشتن به تجهیزات آموزش از پس همه گونه دشمن بر می اومد به سانه برخورد چه میدونم اون دوازده هزار تا سوار بهرام چوبین با بیش از ست هزار تا ترکی که از پسشون بر اومد و اینجام همین گونه بود تو های اول مسلمانا بی اندازه کشته دادن چه در قادسیه چه در نهاوند چه در حمله نخست نبرد اول پارس چه در نبردای دفاعی که هرمزون انجام داد شاید بیش از 150 صد هزار نفر تو همون دو سال اول کشته داده بودن و این شوالیهای ساسانی همینجوری هاج و واج مونده بودن که این صفوفی که پوش ترس میشه مثل امواج دریا میاد این از کجا میاد اینو توی تاریخ سیستان به بهش اشاره میشه اونجایی که استاندار میبینه که هرچی از اینا میکشه تموم نمیشه و اینو به زبون میگه که مثل این داستان پایان نداره که البته تو جزئیات نمیخوایم بریم بخش دوم اینه که حالا اینا اومدن همه رو گرفتن تو کار جنگ آدمکشی، کار و زندگی اینا رو دیگه همه رو تحتیل کردن گفتم داره از خود مدینه آغاز شد که پیامبر اون را به یک کمپ تروریستی داعشی درآورد و همه نشیمندان، همه ساکنین کارشون دیگه فقط آدمکشی و دزدی و شبیخون شده بود به این الگو رو گسترش دادن که همه شبه جزیره در برگرفت و بعد عربهای اردن و سوریه رو در بر گرفت و تا اندازه هم زاد های شپ عرب که تا مصر هم می‌زیستن تا شمال آفریقا ولی حالا به حال اون بخش اردن و سوریه اینا بسیج شدن و یه, یه اینکه سرمایه انسانی 4 پنج، 6 میلیونی بود که نیمی از اینا هنگامی که قمه و رو دستشون گرفتن دروسی که جنگ بلد بودن ولی دو سه میلیون نفر اومدن مثلا همون دقیقاً یه انسانی بود حالا این از یک سو بود است دیگر هم چیزی که به اینها یک ابزار نویی میداد زیر پا گذاشتن همه الگوهای تمدنی بود شهروریک بود نمیدونم هنگامی که زورشون به ارتش اون منطقه مثلا نمی رسید که در مورد جنگ با یا خیلی جای این بلا سرشون اومد درختارو زمین زمینارو آتش می‌زدن کشاورزی رو شب نمیدونم شب خود می‌زدن دختر کت خدا رو می‌دازنمش تجاوز می‌کردند و و و یعنی شه گفت که کننسون ژنوین رو و برای خود ایرانی ها و رومی ها هم شگفت آور بود که این چه مدل آدمی که هیچ کوونه می یعنی خیلی خیلی شبیه به همون آنچه که ما از داعش دیدیم چند ساله گذشته. من اینو چندبار عرض کردم که برآمدن داعش یه کمک خیلی بزرگی بود برای کسایی که میخواستند ازگاه تاریخی روی های اون زمان رو <تصفح> بشکافن البته بخش بزرگی از این جنایت یا جنگی، رو مسلمین مثلا ببیشه کسایی مثل تبری خودمون کشش کردن و سانسور کنن ولی چون بخشایش از زیر سانسور در رفت و اومد بیرون چه تو گزارش های ارمنی چه تو همین تاریخ سیستان یا تاریخ مناطق دیگر ایران مناطق محلی کاشف در اومد که حقیقت اطمالا چی بوده که با وجود اینکه سانسور شده این, این جنایت ها برمیاد مثلا اون رفت داره که در همون تاریخ سیستان ربی ابن زیاد با کالبوت ها میکنه، از کالبود مرده ها میاد اونجا تخت و توشک و درست میکنه از اون استاندار سیستان که دیوان هراس زده میشه که این های دیوانه هایی یعنی یه مش آدم روانی بودن، یه کمپ تروسی داعشی در ابعاد میلیونی البته میگم اینا رو به گونه باریک تر ما تو برنامه های بیشتر شکافتیم مالا نیاز بشه سپستر و یک انگیزش مدل دیوانوار که برای ایرانی های آن روز که مردمان شهرور یا متمدلی بودند دریافت پذیر نبود که این انگیزشی که یارو هی بر میتگه بر میتگه حمله حمله حمله هر چقدر بهش میکوشی باز هم میاد و مثل دیونا میکشه تجاوز میکنه آتش میزنه دوباره میکشه این چی اصلا و به تو، توی دل بیننده یه, یه ترسی مینداخت چون کانسپتشو یا فرایافتش رو نمیفهمید در مورد رومی‌ها هم همین بود فقط رومی‌ها خیلی زود شکست خوردن تو جنگ یرموک و اجنادین و رفتن اون اونور کوهای تاروس و تمام بار جنگی که فقط گردن ایرانیا افتاد و اینم باید من بگم که بس که آسیبی که ایرانیا به مسلمان‌ها تو جنگ ها زدن هر بود جلوی پیشتاپیشون تو چه پای گرفت و همین به کشور کشورهای شهرور یا متمدلدی مثل روم این زمانو رو داد که یه بار واقعا و انالیز کنن این پدیده رو و دیگه تو اون حالت قافلگیر به سر نبرن که ایرانیا درش به سر می بردن. حالا اونم داستانش درازه درانجان فکر کنم یک مسئله دیگری هم که باعث شد که تیزفون پایتخت ما در 637 حالا به روایتی به دست دشمن میفته ولی قسطنطنیه همون استانبول آینده پایتخت بیزانس توانست چند سده دیگر بیسته جغرافیای شهر قسطنطنیه بود که به هر در جای قرار گرفته که عملا بدون نیروی دریایی نمیشه تسخیرش کرد کار بسیار بسیار سخته و از این بابت یک دست بالای پیدا کردن نسبت به مسلمان ها گرچه همه فلات آناتولی به دست مسلمان ها افتاد ولی در ایران وضعیت تیسون به ای بود که خب نزدیک‌ترین شهر مهم ایران به مرزهای باختلی ایران و طبیعتاً به سرحدات مناطق عرب نشین بود و این یه مقداری اونجا باعث آسیب به ما شد اگر شاید تیسون موقعیت مرکزی‌تری در ایران شهر داشت وضعیت متفاوت می‌شوند حالا بگم سر این داستان رو من درست نمی‌دارم باز کنیم برای اینکه یهو تمام نشست و دوستان نشست دیگر ر اما مسئله اصلی که رومی ها رو سر پا نگه داشت که البته 5نج درصد زمینشون به مسلمان از دست دادن اینی بود که مسلمان ها تو ایران 25 سال مشغول بودن و هنگامی که تموم شدن نیمی از آدمشون کشته شده بود یعنی نزدیک یک میلیون نفر کشته داده بودند و اینقدر خسته و فرطوت بودن که ولی یه نفسی نیاز داشتن که ببدن چه خبرت اونور و از طرف دیگه هم، بسیاری از افسرهای ایرانی که زنده مونده بودن اینا گریخته بودن، رفته بودن، به روم پیوسته بودن و یه انتقال تجربه خیلی بزرگ انجام داده بودن که اونا اینا بعدن توی مثلا کتابای که زمان ایلیو ای نوشته شده اون قیصر بیزانسی توضیح میده که دیگه با روش کامل مسلح بودن که چه جوری جلو دیوانا رو بگیرن ولی خود ایرانی‌ها هنوز تو اون فاز قافلگیری با اینا درگیر شدن و با اینکه با شدت خیلی بالاتری از بیزانسیا با اینا جنگیدن و تلفات خیلی شدیدتری به ها وارد کردن تا بیزانس همون برخورد نکرده شکست خوردن ولی چون این دیوونه‌ها همشون فقط اومده بودن به دل ایران در حقیقت حالا ما به جزئیات نمیتونیم وارد بشیم چون اون موقع درست همون اتفاقی میفته که نباید بیفته یعنی سه تا نشاستو پوش سرم پر میکنه حالا گذشته از اینکه اینا این ها رو کرده بودن که نمیدونم جنگ همسطوار رو بودن همسط واژه پهلوی ساسانیه. یعنی بالاتر صفت عالیه با است یعنی همه چیزو در بر میگیره توتال. اینکه همسطوار رو برآورده بودند و هر گونه جنایت جنگی می‌کردند و دقیقاً مثل دیوانه ها رفتار می‌کردند و این برخوردشون با آدمای اهلی ایرانی بعد از اینکه ارتش شکست می‌خورد، باور نکدنی هر آسناک بود و این تو چیزها اما بازم میشد جلوشون گرفته بشه. اگر که ارتش ایران از اون جنگ 20 ساله با رومی ها برد بود که میگم اینا ما توش وارد نمیخایم بشیم. و یه نکته مهم دیگر یا مایه بر این بود که مسلمان ها از آگاهی بسیار بالایی درباره ایران برخوردار بودن. چون ایران یه قدرت بود. اونجا بازرگان می‌رفت رفت، می اومد همه میشناختنش مثل آمریکا که همه سفر میکنن کنن، همینجوری می اما ایرانی ها از اینکه در درون این دل این بیابونا چی گذشته توی این 20 30 ساله و محمد توی مدینه و مکه چی درست کرده مثلا تو مخ چی میگذره، اینا چی میخوان می آگاهی نداشتن. یعنی تو اون سالهای اولی که سالهای ساز بود و اونجا بود که یکی دو تا ضرب خیلی محکم لازم داشتن مسلمان که از درون بشکنند بدون آگاهی نیازمند ایرانی ها رفتن به درون اون نبرت و بخش بزرگ شوالی های با تجربه شدن اونجا از دست دادن و محره دیگر این بود که یزدگرد یه شاهنشاه اداره جاتی کتابخون فرهنگی بود و یه نشاهنشاه جنگاور یعنی آدم آرام خوی بود اگر همین اتفقا با همین خستگی ها و همین بدبختی ها زمان شاپور زلکتاف یا عشی روان انجامه شد بیگمان به از بین رفتن دین اسلام منجر میشد. یعنی اون خاصیتی که ایرویا داشتن که وقتی شاهشون آدم جنگ جویی و این رو دعوت میکنه ناگهان دیگه از فر... فراسوی خستگی هم دوباره پا میشن و دشمن خفه میکنن این فاکتور وجود نداشت چون شاه جوانکی بود که تازه آمده بود برازموده نبود واصلا اهل جنگم نبود برای همین هم روستن فررخصاد خواهی ترس اینکه اون کشته بشه خودش رفت تو به گفت تو تو بمون این, این چند تا فاکتور تاریخی اینجوری دست به دست هم دادن و این رویداد پرپیامد که تاریخ بشری رو برای همیشه دیگرگون کرد اونجا رخ داد چنان جالبه این نکته که گفتی رستم فررخصاد یا همون درستهش رستم فرخورموز به برادرش مرتب توی نامنگاری پافشاری میکنه که پس از مرگ من در جنگ که خب امکان بسیار بالا داره رخ بده یزگرد رو شاه رو تنها نگذارید و حواستون بهش باشه یه جوری مثل سپردن یک آدم نسبتاً ناوارد به دست برادرشه یعنی نگرانه که این یزگرد سوم روزهای سخت ندیده و شاید مرد روزای دشوار نباشه این نام نگاریان به نظر من نشان تا اندازه شخصیت شخصیته، همونچنان که گفتی اداره جاتی و ستادی و نسبتاً نرم و ملائم یزگرده که این رو رستم هم دریافت درسته، یزگرد یه شاهنشاه خیلی خوبی میشد برای روزگار سل یک کسی میشد که نامش به تاریخ میموند واسه گستراندن دانش و فرهنگ و گستراندن دانشگاه ها و کتاب‌کناه و اینجور چیزها ولی این روز، روز اون یه شاپور میخواست که اگه اونجا بود بیگمان اوننا رو همه از دم تیخ میگز یعنی فراموش نکنیم که اون کاری که کرده بود دقیقت چیز بود بسیار سختتر از این که اینقا بود بکنن در دوران خودش که با 2000 نفر به گفته یه تبری با توششون اون 10 سالگی. اینقدر آتش جنگی در این بود ی شبیه شاه اسماعیل بوده دقیقت میره و اون مثلا عرابی که اومده بودن تا پرس رو نمیم کرمان اوملودنجللو است جلو نزدیک هزار نفر میزنه میکشه با شبیه خونه که دو نفر فقط سپای کار بود. اون علاوه یه, یه همچین چیزی اون لحظه نیاز داشت درست. که از دیدگاه تاریخی نبود حالا این شکست فرجامین رخ داد شکست فرجامینم شوخی نمیفهمه یعنی اینکه شما بخش کارازموده اون شوالیه ها رو از دست دادی هزار نفر بودن 40000 نفر بودن چقدر بودن در جنگ کشته شدن و یه یک کار انجام شده و بی بازگشته بعد که این مصطدمون اومدن چیکار کردن آغاز کردند سامانور سیستماتیک لایه مهتران جامعه رو والازادگان رو دیوان سالاران رو دبیران بلندپایه رو ریشه‌کند کردن گذشته از میل اونا برای شکن کردن خود اینا هم خودکار یا خودپدید ریشکن می می‌شدن برای اینکه پیروزی دشوار رو تحمل کنند. بلاولین توی این نبردای بی پایانی که رخ داد که شمارش از 20 تا بالا بود نبردایی که و مسلمان رخ داد تا خیلی رو مسلمان رو باختن در اونا تمام تمام این سپاه صادارا و مبدا این ردی بالا میگفتن اون سناتورای و کنگرسمنای در حقت ایران میگفت اونجا اینو لایه بالا تا اون کشته شدن اونجا و بعد لایگه ساده مردم قلفتی افتاد دست مسلمانا که دیگه هرجوری میخواد بزنه شون و بکوبه شون دیگه آموزششون کنه بنابراین این, این به یه فرایند یتیمسازی مردم شکست خورده فرجامید که این کریستینزن کریستنزن و پایان ایران سزنید یعنی این کتاب معروفش ایران در روزگار ساسانیا توضیح میده تنها کسی که مندم این داستان رو درست شناخته و توضیح میده و این سازی مردم تا اندازه‌ای مثلا الگوی کوچکترش و حالا اون کسایی که خود انقلاب رو دیدن به دست امام راحل خودمون اونم اونجا دیدن که مثلا نخواستین کاری که موسلمانا کرده بودن سر کار اول همین اعدام‌های بالای مدرسه رفاه بعد اعدام‌های فراتر و فراتر تا اینکه ارتش سازی بشه و لایه‌های دفاعی سازی بشن و مردم بی‌دفاع قلفتی بیفتن دستشون یه کانسپت قدیمی که اون هم همینجوری از اینجا میاد خود امامم که میگفت من کارشناس سطر اسلام هم اون را خوب مطالعه کرده <تصفيق> رو را رو پیاده بیکرد و هنگامی که این مردم یتیم شدند و به دست دشمن افتادند ولی دستگاه پدافندی هم نداشتن اون دستگاه کنترل اسلامی یا بر اسلامی رو بالا سرشون ساختن. که شما اینو دوباره هم تو فرایند بازغلتش اسلامی انقلاب اسلامی خودمون میبینی هم هنگامی که دایش اومد سر کار هم طالبان اومد سر کار در حقیقت اسامی سلايه همجورت میشن اول مهتران میکشن بعد مردمو یتیم سازی میکنن و بعد اون دستگاه خفقانشون رو اسطوار میکنن و بعد مردمی که به این گونه یتیم شدن و این زیر این دستگاه داعشی اسلامی افتادن به یه زیستن زوریاخته یا تحمیل شده در الگو و چارچوب این باورمان این ایدولوژی بیگانه دیگه باید تن در بدن. حالا ایرانیا به این به این گامه به این مرحله اندر آمدند ما یه نگاه ویژه‌ای بندازیم به اینکه چه جوری دارن میگسلن از دانسته های پیشینشون حالا نه فقط از شیوه زیستنشون و جهان نگری بنیادیشون که می‌تونه سینه به سینه هم داده بشه اما های فلسفی اندیشه‌شون چگونه از میان رفت گامی نخستین نابودسازی نوشتگان یا مکتوبات دانشی و فرهنگی خب و همدلله توی گام نخواست به آتش کشیدن نسک ها، کتابخانه ها در تیزفون، در شهرهای بزرگ دیگه بخارا استرخ همیشه نسک بوده در اسفحان ابن ندیم به این اشاره می‌کنه شهرهای رومی هم که دست نفتاد هم جور رفتار میکردن که نمونه نامش اسکندریه بود خب که اونجور که اونجا خدا می‌داره اونجا ده هزار نسکی که دیگه بازنویس هم نداشته از دست رفته. بعد آنچه که مونده بود در دست خصوصی بود، در خانه ها بود اما هنگامی که این مهتران کشته میشن تو این جنگ پدافندی و زن و بچهشون هم ورمیدانن اون می برده میفروشن، بهشون تجاوز میکنن خانواده اون مهتر میگسله یعنی اون خانواده دیگه اونجا نیست خونهش می خراب میکنن یا مصادره میکنن، میگیرن، بعد آنچه که توش از قارت میکنن هم دوباره ه می یعنی اون اندوخته جدا از نسکانه های رسمی هم که تو خونه هست بخش بزرگش از بمیره چون تو خونه مهتران هست، مهتران هم که پیروزی این آدم خورا را نمی‌توستن برتابند برای هایی می‌جنگیدند کشته می‌شدند خانواده‌شون می‌کست و دوباره اون داشته‌های، نوشته‌هایم اونجا از میان می‌رفت چند سال که گذشت یک کردور یک فاکتور دیگری به کار اندر آمد و اونم این بود که شما هرچی بیشتر مردم رفته رفته به اسلام زوری گرویدن یا بهش می‌رسیم کسی نبود دیگه اینا رو بازنویسی کنه چون از کسی که همون چیزایی که مانده بود رو بازنویسی کنه که نپوسه اون کتاب چون کسی که به اسلام در می‌آمد ورود می‌کرد که دیگه خیابان یک سویه بود دیگه باز کنیز بگرده وگر می‌کشتنش بنومیشم باید دیگه گل میکرد عربی میکرد چه برسه که بخواد مثلا هنوز پهلوی بلد باشه اگه میفهمیدن که این پهلوی بلدی که اونجا جاب جاب میکشتنش چیزی از اون پیشترها رو مثلا میدونه یا ترجمه میکنه توی اون زادگان نخستین یه سری افرادی هنوز بودن که دو تا زبان رو می میدودستان هم پهلوی هم عربی مثل ابن مقفع اما یه زادگان که میگذشت دیگه اون اندیشه همگانی مسلمانان دور و بر این چشم داشت تو داشت که تو دیگه پهلوی نبات بلد باشه باید فقط عربی بلد و بریم مکتب بله این فرایند بیگان سازی حالا داره هی فراتر میره این اون شکست رو که خوردن اون بر لگام اون کنترل بیرونی که اومد کتاب ها نسکارم که زدن یه بار تا 5 درصدش همه سوزوندن از بین بردن گاهی تو نسکان ها گاهی تو خونه های خصوصی که دستشون افتاد حالا این زمان هی داره جلو میره که زیستن بربایانده یا اجباری و بی بازگشت در آینه بیگانه یعنی توی اون ست سال نخواستین ایرونی هایی که بسیارشون هنوز جزیه میدادن امیدوار بوده که یه زمانی این بالاخره این روزگار عصر وحشت این به پایان برسه و اینا بتونن بیگانه رو بندازن بیرون هنگامی که این نشد چون بیگانه یه ساختار حمله ای داشت که من گفتم در درون خود قرآن بنیاد گذاشته شده بود یعنی این جنگ توتالش و این بی به سازندگی و همه تمرکز همه نیروها فقط رو کشتن و قنیمت گرفتن و ماندن و ماندن و کشتن و دوباره کشتن و ماندن این یه چیز نهادینه توش بود یه ساختار مافیایی جنگی حمله ای بود بنابراین این آزادسازی دیگه در کار نبود اگه کسی هم می‌خواست از پس این اینا بر بیاد، همون ارتش ساسانی بود که هنوز ساز و برگ و آموزشوشیناشود داشت برای همینم شکست اونا و کشته شدنشون تو جنگ‌ها تو نبردها یه،, یه فرایند بعد بی بازگشت بود اینا به یه تونل وحشت اندر آمدند که در حقیقت تا به امروز دنباله داره به گونه هایی حالا اون وسط البته یه دیگر هایی هم اومده که ما سرش اصلی میتونیم باز کنیم برخی چیزارم ایرانی ها پس گرفتن به سر اون داستان باز کنیم زیستن برباینده و بی بازگشت در آین بیگانه و الگوهای ناسازگارش با اون آین پیشین که من اینجا گفتم تو پاکستان و کشورهای دیگر اسلامی هنوز میشه اینه پجروهید اگه کسی دوست داره که اون کسی که مثلا چه بودم هندو بودن یا مثلا در هند یا پاکستان مثلا به اسلام میگروند چگونه اون دورووری ها همسایه ها که موسلمونن نگهبان اون هستن که این نکنه یا با هندوای دیگر رفت آمد داشته باشه و اگر هم بخواد میزنن می‌کشنش به همدالله که دارن تو با درکشون از قانون ارتداد اینی هنوز مشینه پشوهش کرد که این که یه هندوی میاد میگیره ببینید دیگه بازگشتی در کار نیست حالا با اینکه الان تازه قانون هست و کشور جهان مدرن هست و نمیدونم تو هند که اصلا قانون دو چندان هاست که برسه به اون زمان که اومده بالا سایت کشور خودم از دست دادی ام زمان میگذشت و اینا دیدن دیگه بازگشتی در کار نیست یه راه دیگه فقط موند استاکول سندرم یعنی اینکه من خودم رو با همین دشمنه و اون باورمانش اون ایدئولوژیش هر چقدرم که برای من کریحه هر چقدر که اون الله اصلا نمودش تو چشم من مثل اهریمن میمونه من زرتوشه اون هنگام که ما تو برنامه‌امون داشتیم در آینده بهش میرسیم هر چی تو آینه زرتوش گفته بودن این اصلا ضدش انگار گفته زرتش طرایی کرده داره میگه نمیدم اون میگه مثلا خشم یه ویژگی اهریمنی برای نمونه و منی اصلا اخور رمضان می‌شن نداره اصلا خشم مثلاً نداره چون در درونش نیست چون یه ویژگی آخری این میگه از خشم منو الله بترسید به این داستان ها رو فراتر خواهیم کافت که سراسر برای ایرانی‌ها این این باور نوع کریح بود. این این داستان تخیلی که توی برخی کتاب‌ها حتی خود تاریخ نیست ایرانی هم نوشتن که بله شاید حالا خاره یه جولای می‌خواستند یا،, یا یا شاید مثلا دایه‌های پایین‌تر برایشون بهتره نه برای همشون کریح بود. اما هنگامی که 150 سال 130 سال گذشت بازگشتی در کار نیست و زادگان پنجم رو نسل پنجم که فقط توی توسری و کتک و تحقیر و تجاوز به سر می بردن، یه جای آدم می بره و فقط اون موقع اونجا یه دشواری پیش میاد تو هنگامی که می بری و می پیوندی به اون دشمن سراسر کری هم خودت به خودت به چشم دشمن کام نگاه می کنی خائن هم همسایه و خشاوند برای همین هم تو یه نیاز داری به یه دادمندید یا دادمند نمایی یه مشروعیت نمایی این داستان که برای خودت به پذارید اقربان اونجوری هم بدک نبود یه بنیادهایی داشت و از اینجا بود که این موالی های شکرس خورده رفتن خودشون دنبال داستان تراشیدن که بر پایانش دیگه داستانهای تخیلی روانشاد چیز بود تبری بود محمد جرير که اوقا آو نمیدونم اینها و خداوند و ملائکه نمیدونم دنبال همراهشون بودن نمیدونم اینها نیاکان ما رو به سادگی شکست دادن چیچی چی کدوم اینا که نس نبردار واقعه بودن که یعنی اون یه, داز... یه سناریوی تخیلی نوشت که اینا یک سپاه نمیدونم یزدانی بودن و ما میبایس که شکست بخوریم و روی هم رفته ما مثل اینکه های هم داشتیم اینا اومدن ما رو به راه راست کردن اینو اون به دشمن پیوند یابنده یا میشه گفت کلابوراتر شونده یعنی همکار با دشمن میشود دیگه بهش میپیوست و همه بهش تو کوچو و خانوادن توف میکردن این نیاز داشت که این داستانه رو بسازه اولید از رسله جان در تاریخ خودش اه... تاریخ ملوک و رسول اه... میشه شهران جان که اه... گاو اونجا بود و بعد سپای اسلام رسید و گاو به اونا گفت دشمن در اونجاست و یعنی داستانه های محیرال اغول نشان میده که یک بابر سنگوارا تا کجا میتونه آدم رو به بیشوری برسونه حتی برای آدمی که مدعی به اسطحان نوشتن در تاریخ درسته حالا تبلیه یکی دام از چیز بود آدمان ایران، نیمه ایران دوست بود چون تو تاریخ پیش از اسلام رو هم اون شاهان رو هم میگه طبری در حقیقت یه دونه از این ملی مذهبی‌های مدرن میهن دوست بود. اون که خودش گیری کرده بود این همانی رو این همانی رو انجام میداد با دشمن که دیوونه نشه چی میگفت انجام؟ این فرایند خیش سازی رو خیلی ما میبینیم من چندی پیش داشتم یک مقاله ای هم درباره‌ی فردوسی از دید دیگران از دید دیگر عدیبان و شاعران نویسندگان ایران زمین تو همون صده های پس از فردوسی یعنی مثلا تا سه صده چهار پس از فردوسی خب برخی ستایش میکنن فردوسی رو نکوهش نمی بینید ولی نکوهش ولی بعض وقتا یک نوشته های جالب بیان می بینید مثلا دو سه هم اینجا اونجا نوشته بودن که حالا مثلا پرست کنید سی ست چهار سال پس از فردوسیه یعنی حدود مثلا ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ میلادی دیگه آدم هایی که کاملا تا گردن در اسلام فرو رفتند و اون گسست شامل حالشون شده این خیش بیانه سازی رو دارن میگن که چرا یکشون یک, یک قزمینی نامی بود چرا یه همچین استعدادی میاد تمام عمرش رو هدر میده برای گبران میدنیسه که ما تصور کنید، اعتبالا آقا شیعه بوده اگر برای آهل علی نوشته بود برای خودش و چند نسل پس از خودش بهش رو بیمه کرده بود این بهشت رو خیلی آسان از دست داد و به صدا خسران باهاش بود خب موف موف, باخت. موف, موف باخت. در مورد به هم خودش هم زادگانه پس از او که بهش رو از دست دادن چون اومدن این استدادو ریختن پای جبران به جای که پای خاندان علی و نبی بی بله این این همانی با دشمن نیازمند بود برای اون کسی که دارای منشی هست و خودش میدونه داره به دشمن میپیونده به دشمن کریه که همه کاراش کریه بود برای ایرانیای زرتشتی و این نیاز داشت که به برهان سازی بکنه و این این داستان استاکول سندرم تو یک ابعادی بود که تاریخ تاکنون ندیده بود. که برای ایران، ایرانی ها در حقیقت اونجا این درجه از توکوم سیندروم شدن و بعد دوریجوی نهادینه و روشمند از بازماندگان به آین پیشین و از فلسفه زندگانی پیشین که من اینجا گفتم ولی مثلا نمونه های بسیاری هم داره که خب این کام تو مسلمون میشی یه زمانی هم میگذره دیگه نمیتونی که بری با اون گابرا دوباره برای تماس داشته باشی با زرتشتی هم مسلمان ها از چشم داشتن که این کارو نکنی هم خودت میترسی که نکنه بگی بگن مرتد شدی و میبوری دیگه یعنی در آینشون که نخواست زوری زندگی میکنی بعد خودت این همانی میکنی داستان میسازی استوکلوس سیندروم میکنی که خودت خودتونو به خورد خودت بدی پذیرانی که این این درسته این کاری که من کردم چون دیگه نمیخوام دیگه جزذیه بدم و تو شکنجه و تح زندگی کنم و سوم زمان که میگذره خودت اصلا استاد این میشه که از آنچه که بیشتر بوده پرهیز کنی دوری کنی که نگ بزن مرتت شدی و بعد همه اینا پس از یه زمانی چند زادگان به یه پدیده شگفت آوری میفرجامعه اصلا با آنچه که بیشتر بوده کینه پیدا میکنی چون یه چیز در هم از توش پدید میاد گاهی یغات این خشم و این افسوسه که چرا اصلا ما شکست خوردیم مثلا هن... کس نمیگم که هزار سال بعدش انوز مثلا سه چهار زادگان پس پس ازونه چی شد که اصلا پدر پدربزرگ پدر ما شکست خورد چی شد ما شاهن شاهنشاه ما از دست دادیم نه حقمون بود از دست دادیم بس که گمراه بودیم چون دیگه این آگاهفشانی یا این تبلیغات اسلام اسلامی رام تو مکتبش که دو زادگان یاد دادن یه... یه موجود بسیار بیماری از توش اومد بیرون که در یک آ... در, در یک حالت استوکول سیندروم خشن و چینا ورز دیگه به سر میبرد نمونه زنده امروزش آقای متحری بود که ما داشتیم زمان پیش از انقلاب بله بعد یه گامه دومی اومد از نابودسازی اون مکتوبات اون نوشتگان که حالا نسخ خانه‌ها با ده هزار کتابش که همون آغاز سوزوندن رفتن تو خونه مهتران و این پایگوس پانا و مرز بانا و می دیدم دبیرا بلند پای هر کی مثلا 5 تا 10 تا 15 تا شاید 50 تا نسخ داشته وابسته به سطح فرهنگی خانه. اونها هم چون همه کشته شدن زنها و بچه بچه‌هاشون رو به بردگی بردن همونجا اون کتابا رو هم سوزوندن بنابراین 98 درصد کتابا تا اینجا سوخته رفته یاد نبود 5 98 درصد سوخته رفته آن 2 3 درصدی هم که مونده که هنوز ابن ندی و اینا بهشون برمیازن اشاره میکنن اونها به گذار زمان میپوسه میره چون دیگه یه هنگامی بیشتر از 90-95% مسلمون شدند و اینا دیگه حق ندارند نه اصلا زبون پهلوی بدونن نه این رو بازنویسی کنند بهترین نمونه این داستان دادگاه افشینه داستگاه دادگاه افشینه که هنگام که میخوان محاکمه کنند و این چون همش به خلیفه وفادار بوده و تازه رفته با بابا کم جنگیده که مثلا برای خلیفه اون کار انجام میده نمیدونن چی بهش ببندن ولی میدونن که میخوان بکشنش چون خود افشینم تهدیدش می‌خواستش که آخر مسلمان‌ها رو یه جوری بندازه ویرون نکته شگفت‌واریه که شد می‌خواستن حتی با اینکه به همدیگه خیانت می‌کردن یا به خلیفه یاری می‌دادن افشینم می‌خواست مازیار هم می‌خواست که دوره ویژه‌ای بود و اینا بکشن اما چون هیچی ازش پیدا نکردن و رسمم به اینا همش خدمت کرده بود. آخر تر یکی از چیزای بنیادی که روش تکه کردنی بود که رفتن گشتن گشتن گشتن تو خونشیه کتاب پلبی پیدا کردن. و همین بس بود واسه اینکه اتهام بهش ب ببندن که ب مثلا یکی از جاهایی که اومده کامل فیت تاریخ که اونو خیلی شاید خوندن تو اونجا که ابن ضیات اون داستستان که خودشم ایرانیه ولی کلاقات های به سراسربه ناپی بر بهش میگه ما کتاب اونکی اینکی اطحالیتهو به ذهبی و جوهری که کتاب چیه که نزد توه که به زر و گوهر آراستی و اونجا آغاز میشه باید پاراگراف میره پایین که همه بگمان تو نوجوانه یا تو دبیرستان خوندن که از اونجا در میرن دنبال اینکه دیگه به مرگ محکومش کنن. یعنی داشتن یک کتاب بس بود. بنابراین اونجا دیگه میبوره اونجا دیگه واپحت ن... حق دیگه نداری تو خونه یه گوشه گنجی یکی نگه داشته باشی حتی با اینکه دیگه زبانش هم نمیفهمید افشین بر میگاد میگه من حتی نمیفهمم من پهلوی نمیفهمم اصلا فقط نگا داشتم چون مال از... از پدران مونده یه دونه فقط مونده میگه نه نه همون یه دونه رو هم میدونی که حق نداری نگهداری خب تو همچین خفه‌قانی اون دیگه هر چی که بوده میپوسه از بمیره دیگه دوباره زمان فراتر میره گروش فراتر مردم زیر فشار بیرونی به اسلام دوباره هی شمار اون کسایی که هنوز یه چیزی از اون پیشتر میدونند و بازنویسی میکنن و نگهداره میکنن کم و کم و کم و کمتر میشه و بعد یه چیز دیگه هم به کمر این زبان پهلوی و نوشتهاش میخوره بینیازی دیگه به زبان پیشین از راه ترجمش همه نیازها به عربی یا هنگامی زبان دیوانی رو هم ترجمه میکنه در زمان اوموی ها و عربی که اونجا هم دیگه به پهلوی بی نیاز بشن چون میخواستن این بنیاد این همین روزگار پیشین رو بزنن و هرچی هم که در بخش اندیشه اینها بود، اینها خود ایرانیان از تر ترجمه می به عربی که نکنه از دست بره چون این خود این مسلمانان آنچنان بی علاقه و بی خیال بودن به دانسته های پیشین که همینجوری جوری گور گور از بی می و خود ایرانیان از ترسه ابنبو اقافا ترجمه می که از کم بیمونیه چیزی ترجمه عربیش دسته کم بیمونه ولی گرچه که هنگام ترجمه ویا سانسور اسلامی می شد یعنی اون نوشته بنیادی که پیشتر بوده نیست توی فقهای اسلامی نوشته شده و این درباره در همه متن‌های دیگه‌ای هم که در نوشته‌های عربی به دست ما رسیده و ما خوشحالیم که رسیده چه می‌دونن حتی مثلا نامه طنزر همونجا باید بسیار باریک‌نگر بود اینا توی فهوا توی سلیقه عربی اسلامی نوشته شده که از شکی به این نشست بیرون یعنی اگرم چیز رو ترجمه نگه داشتن تو اون قربال و سانسور و با آسیب بسیار سنگین چون دیگه اون اون منش ساسانی نبود توی نوشته یه چیزا عربی اسلامی بود که یه چیزایی از آگاهی رو نگه داشته بود اشارم جان فقط هم مسئله سانسور آگاهانه نیست بعضی وقتا کسی که داره ترجمه می‌کنه شاید هدف ویژه‌ای هم نداشته باشه ولی چون ذهنیت، ذهنیت شکل گرفته اسلامی پس از چند صده هست بانه. میاره تو ترجمه اون مفهامی که برای خودش قابل دریافته تا اینکه اون اصلی بوده. چرا چقدر دیگه زمان نیازه؟ من گمان کنم اینجا باید یه میان برشی بهش بدیم چون این بخش، هنوز میاد بخش جدی و گسترده که تا این, این آموز گفتار دومم به پایان برسه بسیار عالی، پس تا گامه دوم ما میتوانیم از بسیده شیر اسکیلین خارج بشیم و از همیانان درخواست کنیم که اگر برنامه های یک و دو رو ندیدن برنامه یک و دو عاشنای بنیادین با ایران شهر رو ببینن و این برنامه سر رو نگاه کنن اگر تا کنون هم دیدن حال الان به پایان این رسیدیم ولی برنامه های یک و دو هستش از توجه همینان بسیار سپاس گذاریم مهر کنید لینک برنامه رو در اختیار دیگر هم دوستان و هم دیشان رو هموطنانی که مهر دارن به این گونه جستارها و کنشکاو هستن و دنبال کنکاش هستن در زمینه ایران شهر و اندیشه ایران شهری و تاریخ ایران پیش از اسلام قرار بدید تا اینکه بشود بخش گستده تری از همینان رو با این جستارهای بسیار بسیار مهم آشنا کرد. از مانی ارجمن و رادیو مانی هم بسیار سپاس گذاریم. برنامه های پیشین را هم همچنان که گفتم تو جستارهای متفاوت میتوانید از یوتیوب جنبش رنسانس ایرانی ببینید و تا برنامه آینده درود و روز خوش جان سپاس و بدرود بدرود به